Om du ønsker å tilgjengeliggjøre møteopptak og andre organisasjonsvideoer i en egen fane i Teams, så gör du følgende. Trykk på denne plussen, Add tab, så velger du Stream. Och det vi ønsker å gjøre, det er å opprette en egen kanal. For å gjøre dette må jag gå till webmicrosoftstream.com och logge mig på. Når jag har kommet inn der, så går jag og velger opprett. O så väljer jag kanal. Så väljer jag vad jag ska kalle kanalen min och skriver in en beskrivelse, så mig jag väljer vem som ska få tillgång til disse videorna och då går jag ner där det står välgrupp och så börjar jag skriva namnet på teamet mitt. Och här kommer da norsk 101 opp och jag trycker på norsk 101. Och så klickar jag på upprätt nede till höger. Nå må vi legge til videor i kanalen. Vi går på Mitt innhold og velger videor. Så går jeg og trykker på dette ikonet Legg til gruppekanal, som du finner til høyre for videoene dine. Så går jeg in og velger Kanaler. Så må jeg søke opp kanalen. Jeg begynner å skrive navnet. Og der finner jeg Video 101 som jeg har opprettet. Trykker på den. Og så trykker jag på Lagre. Så må vi gå tilbake til Teams og igjen trykke på denne pluss tabben, velge Stream, og så må jeg skrive inn navnet på kanalen jeg opprettet. Jeg kalte min for Video og her får vi opp Video Norsk 101 og jeg trykker på den og trykker så på Save. Som du ser har vi nå fått en egen fane i Teams som hos oss heter Video Norsk 101. Hvis du nå ønsker å legge til flere filmer så går du in på fanen, så klikker du på ikonet borte til høyre som heter Microsoft Stream, klikker på den. Da åpner du kanalen din, og här står du fritt til å gå på My Content, gå og velge for exempel Meetings, og så klikker du på dette ikone Add to Group, velger Channels, skriver in navnet på kanalen din, klikke på den och trykke på Save. I kanalen du har opprettet kan du også laste opp andre mediefiler. Det gör du for exempel med å dra filene hit på skjermen eller du kan gå og velge select more files og så finner du de filene du ønsker å laste opp på kanalen din och så blir de liggende tilgjengelige for studentene på samme måte som møteopptakene dine. Så når du som lærer eller studentene går inn i Teams nå, så finner de fanen på toppen som har det navnet du opprettet, trykker du på den, så laster du inn, og så har du en oversikt over videoene dine tilgjengelige i Teams.